Tefnescu reacție virulent în scandalul protocoalelor: Românii trebuie să afle sub linierei partea nevăzută a lor. Secretarul General Adjunct al PSD, Codrin Tefnescu, este la ramp în scandalul momentului, și cere de secretizarea tuturor protocoalelor încheiate de SRE cu instituțiile statului. Este absolut obligatorie de secretizarea tuturor protocoalelor încheiate de SREI cu instituțiile statului. De altfel, de ceva vreme, PSD solicit public acest lucru, întrucât susținem ce este imperios necesar aflarea conținutului acestor protocoale. Pentru ce secretizarea lor nu deriv din imperativul aplicării legii specifice a informațiilor clasificate, subliniere-i cu atât mai mult cu cât, de la o zi la alta aflăm cum numărul protocoalelor crezi subliniere T, astfel încât a ajuns să subliniere cu mult cifra de 100. Ceea ce este absolut halucinant! Pe lângă faptul că documentele trebuie făcute publice, trebuie înțeles totodată i ce ele, prin încălcarea în mod repetat sublinierea iCon sublinierea tienta tuturor legilor în vigoare, sunt caduce, sublinierea i nu pot exista. De aceea, toate aceste colabor sau cooper, cum le numea Codruca Covesi, trebuie suspendate imediat. Iar efectul lor trebuie anulat, a afirmat Tefnescu. Potrivit lui Tefnescu, nu există niciun motiv real de colaborare între judectori, sublinierea ITREI, fiind o situație anormală într-o democrație. Mark Zuckerberg îi pune ce nu în cap, este eroarea mea, mi pare rău. Administratorii de bloc risc amensi consistente, ce noi obligații au acest subliniere TIA. În mod clar subliniere IFR echivoc, este interzis prin lege orice formul, oricare ar fi configurația acesteia privind colaborarea sau parteneriatul între subliniere sublinierei procurori. I atunci cu atât mai mult implicarea serviciilor de informație în activitatea unui judector reprezintă o modalitate clar de presiune sau de a deciziilor judectorilor. De asemenea, nu există niciun motiv legal care să justifice colaborarea dintre SRI sublinierei CSM, SRI sublinierei Inspecția Judectorea. SRI subliniere IDNA, SRI subliniere IGJ, pentru ce pur subliniere I simplu ar fi o formă de influent subliniere I presiune neconstitucional subliniere ilegal. În acela subliniere I sens. Trebuie făcute publice sublinierea I conținutul tuturor protocoalelor încheiate de parchetul generale sublinierea dnacusie, CIA, DIP, IGP, BNR, ONX, ANC, Garda Financiar, CNVM, agenții de stat, etc. Iar odat cu desecretizarea acestor documente, românii trebuie să afle sub liniere-i partea nevăzută a lor. Adică, ce rapoarte? Informări, de la un s-au făcut în ultimii ani, din partea cui sublinierei mai ales în folosul ceror sublinierei fi de instituții, către au făcut protocoalele sublinierei care au fost cintele, a susținut secretarul general adjunct al PSD, într-un comunicat de presă. El a mai spus și tot acest sistem paralel creat cu eludarea sublinierei în care legii, pus la punct, pe vremuri, detaliu cu detaliu, la ordinul sublinierei cu aprobarea lui Traian Vesescu, care, de la an la an a devenit tot mai toxic pentru România, categoric trebuie desfincat.